Poletje je tukaj in čas je, da pripravimo nekaj sadnega. Sadja je namreč v izobilju in danes bomo delali Češnjevo pito. Pa ne samo Češnje, tudi pite so moja skrivna strast. Konc konco eno knjigo sem namenil samo pitam. In danes bomo naredili Češnjevo pito mim grade če ne bote dal če še noter, tudi borovnice, jabolka, breskve, marelice, slive, o, ne bom niti našteval. Demo kar začeti pečti. Taka pita se začne s pripravo testa in najbolj pogosto uporabljeno testo za pite je krhko piškotno testo. Zelo enostavno razmerje maki si ga čisto simple zapolniti. 3, 2, 1. Recimo 300 moke, 200 masla in 100 sladkorja. Lahko se doda potem še kakšen rumenjak, kakšne arome, ampak to je osnovna formula za krhko testo. Lahko bi to lepito naredili tudi s tem testom, ampak mi bomo pripravili malce drugačnega, še bolj zabavnega. Testo, ki ga bomo pripravili, bo vsebovalo več masla in prav nič sladkorja. Rezultat bo bolj drobljivo in tako bolj krhko testo. V bistvu bomo imitirali listnato testo, v bistvu tiste efekt, a veste, ki se ločijo plasti ene od druge. To testo bomo uporabili zato, ker bo naš nadev popolnoma saden in želimo resnično fino krhko testo okoli njega. Demo kar začeti s pripravo. Vzamemo 300 gramov moke in jo presejemo v večjo skledo. Na to iz hladilnika vzamemo dobro ohlajeno maslo. Potrebovali ga bomo 250 gramov, narežemo ga pa na približno centimeter velike kocke. Pri pripravi tega testa moramo maslo narezati na takole malce večje koške. Pomembno je tudi, da maslo ostane v večjih koški, ker le tako bomo dobili v bistvu res tisto hrustljavo teksturo. Zdaj, jaz bom dodal še dva zavočka vaniljevga sladkorja. Vem, da sem rekel, da ga ne bo čist ampak to je bolj zaradi vanilje. Lahko ga pa tudi spustite, ali pa date esenco vanilje. Ko gremo noter z rokami, preprosto samo enkrat ali dvakrat takole malce stisnemo tole maslo. Sedaj dodamo še dva zavojčka vaniljevega sladkorja, ščep soli in dobro premešamo. Pazimo pa, da maslo ostane v dovolj velikih koščkih. Sedaj ulijemo dober deciliter ledene vode in z rokami premešamo. Testo mora biti takšno, da se lepo prime skupaj. Ko gnetemo testo, bodimo previdni, da ostanejo večje koščki, večji koščki masla noter, tako za približno kakšen slab cm/h centimetr, centimetr kocke so še ostale. To bo zato, ker zdaj bomo testo preprosto dali na dva dela, se pravi, za spodnji del pite in pa za zgornji del pite. Potem ga zavijemo, damo v hladilnik in razvaljemo kasneje, umesko, ga bomo pa valjali, ga bomo pa parkrat prepognili. Podobno kot za listnato testo. Obe polovici testa zavijemo v folijo in predstavimo v hladilnik za pol ure, lahko damo pa tudi v zamrzovalnik. ko se našite stole pohladi, je čas, da razkuščičimo češnje. Tukaj le imam približno kilogram razkuščičenih češen. Zdaj, kako jih razkuščičiti? Kakšna težka beseda je to. Tole je mašinca, ki jo lahko dobite v trgovinah, ki vam pomaga skuje van spraviti. Če pa tega nimate, je pa tudi tale palčka, kitajska palčka zelo priročna. Če tega nimate doma, naročite dostavo kitajca Laca po Pekingško in pohranite si palčke seveda. Zdaj pa demo pogledat kako to nares. Čisto simpel. Češnje so sedaj razkuščičene in sedaj vzamemo iz skladinika polovico testa. Druga polovica naj še ostane noter, zato ker hočemo imeti res čim bolj hladno testo. To je zelo pomembno pri pitah, ker tako bomo imeli potem res fino krhko testo. Zdaj bomo pa tole preprosto na pomokani površini razvaljali na pravokotnik, dvakrat prepognali, še enkrat malo oblikovali in potem bomo imeli nekakšno laminirano krhko testo. Pa gremo kar delati. Delovno površino si dobro pomokamo in začnemo z valjanjem testa. Razvaljali ga bomo v obliko pravokotnika, nekaj na debelino 3 mm. Testo na to takole dvakrat prepognemo, ga obrnemo in prepognemo še enkrat. Sedaj ga dobro stisnemo in oblikujemo v nekakšen krok. Zavijemo ga in prestavimo v hladilnik za približno 10 minut. Enako ponovimo z spodnim in zgodnim delom testa. Sedaj ohlejeno testo razvaljamo v obliko kroga, prav tako na debelino 3 mm. Prestavimo ga v pekač zapite in si pomagamo takole z valjarem. Na to pa robove testa takole nežno pritisnemo ob rob pekača. Testo sedaj predstavimo na hladno, za nekaj minutk. Če je tudi pri vas v kuhni tako vroče kot pri meni, boste mogli dati testo za pito, zdaj, ko je v pekaču, kar mal še v vmes pa demos finiširati, tere naše češnje. Dodali bomo 200 g sladkorja oziroma lahko damo mogoče 180 g sladkorja, pa še dva zavojčka vanilijega sladkorja, reč moraj tako. Poleg sladkorja bomo dodali pa še škrob. Teh češnje ne bomo prav pokuhali. Teh češnja bomo prvo več pokuhali, ker se bodo pokuhale v pečici. Naša pita se bo pekla kar dobrih, ka povem, tam nekaj 70 minut. Pa še dve žlici škroba, dve pa pol. K češnja primešamo še dva zavojčka vaniljevega sladkorja in dobro premešamo. Če želimo, lahko dodamo še cimet ali klinčke v prahu za dodatno aromo. Če iš ne prestavimo, v pekač za pite, ki je že obložen s testom. Takole jih enakomerno razporedimo in malce potisnemo dol žlico. Sedaj se lotimo priprave še zgornega dela pokrova pite, tega prav tako razvaljamo na okroglo obliko debeline 3 mm. Izrežemo poljubne dekoracije. Na to pa ga prav tako s pomočjo valjera prestavimo na vrh pitera. Tale del je vedno najbolj zapleten, ko dajemo čez tale naš pokrov. Ko izrezujete oblike, bote pozorni, da ne grete preveč v drobno obliko, da bo pač dovolj prostora mes, ker se nam lahko hitro strga testo. Zdaj pa samo res dobro stisnemo obe plasti testa, tako da se fino primeta, potem tole obrežemo, odvečno testo, v našem primeru ga sploh ni toliko in pa zatlačimo tale rob noter v pito. Lahko pa še potem kakšna dekoracije dekoracija ali pa kaj oblikujemo. Odvečne robove testa odrežemo škarjami ali z nožem, na to pa ga takole zatlačimo vnotri obrob. Pito bomo sedaj predstavili v hledilnik za približno pol ure. Ohlajeno pito sedaj premažemo z jajčnim premazom in jo predstavimo v pečico. Pita je zdaj končno pripravljena, da jo damo v pečico. Pekli jo bomo 75 minut pri 180 stopinjah Celzija. Damo jo pa čist na spodno polico, tako da se nam skorja ne bo preveč zapekla. Potem, kar je še pomembno, je to, da damo v spodje en pekač, ker nam zna mogoče kakšen sok pricoljati ven in da ne bomo potem po nepotrebnem pucali pečice. To je pa to. Vmes pa malo spremljamo, kako se peče. Če se kje preveč zapeče, lahko površino pokrijemo tudi z alofolijo, tako da se nam ne prezmodi. Demo kar pečico. Peklijo bomo pri 180 stopinjah Celzija 75 do 85 minut. Pečeno pito dobro ohladimo, postimo jo na sobni temperaturi vsaj kakšno uro ali dve, da se res dobro ohladi, ne to pa jo postrežemo. Dobar tek.